אין לי כוח לאו אלמזה דאי זה קבוצת נימה, אסית ישראל במלחמה, ו'אלנו אחמה, סחח איזה צבאות מיוחד, בכל כשר להם לחיות, ואכול ביגלל לשחק יוחד. אין כוח לאו אלמזה דאי נימה, אסית ישראל במלחמה, ו'אלנו אחמה, סחח איזה צבאות מיוחד, בכל כשר להם לחיות, ואכול ביגלל לשחק העולם שלי במלחמה, האוזן קימא ניקר. חיילים פה בשורה, בכל פינה יש סכנה אנשים פה מלאכלחים, את העולם מזעמים עם עניים הלננים הופכים לי לאפורים אה, אני לא מבין מה אתה רוצה אה, מה אתה חושב שאתה עושה אה, מה עובר לך בראש בן אדם, מה אתה בן ילד בן שלוש אנו לא יכלו אחלה ולמה זה דאי זה קבע נימא שישראל במלחמה ועלונו אחמה שחרי יוצבו מיום בקושי להם לחיות ואכול ביקר לשאקיות. אנו לא יכלו אחלה ולמה זה דאי זה קבע נימא שישראל במלחמה ועלונו אחמה שחרי יוצבו מיום בקושי להם לחיות אז למה? כך היה אח, תקום, תסים בפה אנשים קונים, קונים ושוכחים מהחיים מה קרה פה לעולם? אחרי הכל כולם פה בני אדם אין לי כוח לעולם הזה, כל השית הזה עושה לי פרפרים בבטן או שאני פאקינג אנשים זורקים פה סקיות וברחוב זה גן חיות אז מספיק אם אף תצא אין לי כוח לעולם הזה, El coach lao la, la, la.